Такий вигляд має дорожня розмітка поблизу села Смиківці. Це частина дороги міжнародного значення М-30 з три із Варине. Сюди приїхав Богдан Антонюк. Водій розповідає, про те, що тут має бути суцільна лінія, а не переривчаста, не знав. Але, каже, ніколи тут не повертає. По немає попереджуючих знаків про те, що тут дозволений розворот. І також ну, знаків, що рух прямо також тут відсутні саме на цій ділянці. Тому важливо було, щоб такий знак був, а чим небезпечно? Ну перш за все, оскільки тут чотири смуги і рух досить інтенсивний, швидкостя великі в автомобілі. Тому е, поворот тут може призвести просто до зіткнення автомобілів, ну, і це небезпечно для життя, краще проїхати трошки далі і зробити поворот там, де це дозволено, де є відповідна розмітка легальна. Заступник начальника відділу ремонту Служби автомобільних доріг області Дмитро Євтушенко показує схему дорожнього руху на цій трасі. Каже, на цьому відрізку дороги має бути подвійна суцільна лінія. Тобто, їдучи зі сторони смаківців, повертати на польову дорогу чи заїжджати до закладу харчування – не можна. Також не можна виїжджати з польової дороги та їхати на Тернопіль, каже Дмитро Євтушенко. Дорожня розмітка 1.3 – це є двойною суцільною лінією, яка розділяє протилежні транспортні потоки. Відповідно, перетинання її є порушенням правил дорожнього руху. В даному місці невідомими особами було замальовано подвійну суцільну лінію 1-3, зроблено відповідний розрив, але розрив був зроблений невідповідності до правил дорожнього руху і схеми організації дорожнього руху. Служба автомобільних доріг неодноразово фіксувала випадки внесення змін в організацію дорожнього руху, а саме замалювання дорожньої розмітки, та внесення викрадення та демонтаж дорожніх знаків та певних елементів бар'єрного Такі дії призводять до вводження в оману водіїв та підвищення небезпеки на дорогах. Дмитро Євтушенко каже: якщо є такі порушення, служба автодоріг області направляє зверненням нацполіцію чи патрульну поліцію, і ті мають встановити, хто змінив розмітку та притягнути цю людину до відповідальності. Нагадаю, 18 листопада поблизу Смиківців сталася аварія, в якій загинув водій легківки. Однією з причин, каже Дмитро Євтушенко, могла стати неправильна розмітка. ДТП відбулось за участі двох транспортних засобів, а саме монтажного автомобіля DAF, е який рухався зі сторони Смиківців. Та зупинився в крайній лівій смузі для виконання лівого повороту та легкого автомобіля Фольксваген, який рухався по путному напрямку, та не дотримавши безпечної дистанції і не впоравшись з керуванням, в результаті чого зіткнувся з вантаженим автомобілям. Із можливих причин виникнення дорожньо-транспортної пригоди стало саме самовільне замалювання дорожньої розмітки подвійної соційної лінії. 1-3. речниця патрульної поліції області Катерина Васалига розповіла: якщо самовільна зміна розмітки призвела до смертельної аварії, то людину можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Тому коментувати дану ситуацію можуть у Нацполіції області. Речник Нацполіції області Сергій Крета пообіцяв прокоментувати цю ситуацію у понеділок, 29 листопада. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.